يضف وديع من السما نور بلدنا إنما نتمنى يرجع تاني بينا ونشوفه قريب وسطنا ده ظهورك كان مسكي وطيب لابنك وكمان للغريب يترك في كل متعة بلمسة يفرح وجراحه تطيب أتمنى كل من ده عليكي تسمعي وبسرعة تيجي ده انتي شفاعتك عند ابنك قوة ما نولها إلا بي. يا لاي يا عليك يا سلام يا سلام يا سلام أنا